Θα σας πω μόνο ένα περιστατικό. Να δείτε πώς η προσευχή προς την υπεραγία Θεοτόκο σώζει. Είναι καταγεγραμμένη. 1940. ώρα σαν τώρα. Ένας από τους στρατιώτες μας, 24 χρονών, τραυματίζεται στη μάχη. Επάνω στα βουνά της Βορείου Υπήρου, όχι στα Αλβανικά βουνά, στα βουνά της Υπ... Βορείου Υπήρου λέμε εμείς οι Έλληνες τραυμοτίζεται λοιπόν στα βουνά της Βορείου Υπήρου και δεν είδε άλλου δίπλα του στρατιώτε και τον έπιασε φόβους μέσα στο αίμα όπως ήταν, να κλαίει τραυμοκρατήθηκε λέει τώρα θα πεθάνω τελείως εμφανίζεται μπροστά του μια μαυροφορεμένη γυναίκα που λέει, μη φοβάσαι όλα θα πάνε καλά, θα σε βρουν και θα σε πάνω στο αρεινό χειρουργείο και εκεί θα σε φτιάξουν, θα σου κάνουν την αρχήριση που πρέπει, θα σου βγάλουν τη σφαίρα που έχεις μέσα σου, μην ανησυχείς και θα πάνε όλα καλά, θα ζήσεις, θα γυρίσει σπίτι σου. Ε αυτός, και ποια είσαι εσύ που τα ξέρεις αυτά. Και λέει η μαύρο φορεμένη γυναίκα, το καταλάβατε όλοι σας, είμαι η Παναγία. Όλα θα πάνε καλά. Και λέει αυτός, μα εγώ δεν σε κάλεσαι. Δεν είμαι άνθρωπος της εκκλησίας. Ποτέ δεν έχω πατήσει το πόδι μου στην εκκλησία. Πώς ήρθε και με βρήκες εδώ πάνω στα βουνά. Και λέει η υπεραγία Θεοτόκος του λέει, Μπορεί εσύ να μην με ξέρεις, αλλά με ξέρει η μάνα σου, η οποία κάθε μέρα κάνει την παράγκληση Μπροστά στην εικόνα μου για να γυρίσει ζωντανό. Επίση με ξέρει ο πατέρα σου, ο οποίο κάθε πρωί που πάει στη δουλειά περνάει από την εκκλησία και μανάβει κεράκι, και κάθε βράδυ που γυρίζει από τη δουλειά, επειδή είναι κλειστό ο ναό, φυλάει την πόρτα. Σπάζεται την πόρτα του ναού, την εξωτερική, γιατί δεν μπορεί να μπει μέσα, είναι κλειστό. Λοιπόν, με ξέρουν οι γονεί σου, με κάλεσαν. «Τους άκουσα, ήρθα, μη φοβάσαι, θα σωθεί και εξαφανίζεται αυτή η γυναίκα. Έγινε πραγματικά ό,τι είπε η Υπεραγία Θεοτόκος, τον βρήκαν μέσα στα αίματα, τον πήραν στο Ρημνό Χειρουργείο, έγινε η εγχείρηση, του έβγαλαν τη σφαίρα, έγινε καλά το παιδί, γύρισε σπίτι του. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, το παιδί αυτό πήγε σε μοναστήρι της Παναγίας, έγινε μοναχός, Έγινε ηγούμενος, κληρικός και έγινε ένας από τους καλύτερους ιεροκήρυκες της Εκκλησίας της Ελλάδος και ηγούμενος σε μια μεγάλη μονή της πατρίδος μας. Έτσι λοιπόν η Υπεραγία Θεοτόκος ακούει τις προσευχές όλων μας για όλη την οικογένεια. Πώς είμαστε εδώ μέσα στην Εκκλησία, αυτοί που είμαστε. Πάρα πολλοί είναι εκτός ναού. Προσεύχεστε. Η προσευχή μας, οι δικέ σας κυρίω και μετά οι δικέ μας των πληρικών, είναι για όλους. Όλοι προστατεύονται από την υπεραγία Θεοτόκου, όπου και αν βρίσκονται. Στις εργασίες τους, στα σπίτια τους, σε δραστηριότητες, στον δρόμο, όπου και να είναι η συγγενοί σας και η οι οικοί σα και οι φίλοι σας προστατεύονται την Υπεραγία Θεοτόκο, διότι ακούει τη δική σας προσευχή. Και οι ασθενής στα νοσοκομεία, και οι φυλακισμένοι, και η μοναχική και οι δυσκολεμένοι, και η φτωχή και οι αναγκεμμένοι, και όλοι οι άνθρωποι για τους οποίους προσεύχεστε, η Υπεραγία Θεοτόκος τους στηρίζει με τις δυνάμεις της και τις δραστικότητες πρεσβείες.